بطل تكون جبان ما تزيح عن مسارك اللي لازم تمشي فيه بس لأنك الآن ومرعوب لا تعطي الامتياز لحدا يبعدك عن أهدافك بس لأنك خايف من المواجهة حدا لك أنت زلحفي لتتخبى بالقوقعه تبعك كل ما تحس حالك خايف كون شجاع العمر قصير والحياة منعيشها مرة وحدة فعيشها صح